54-й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то вона має такий стан протягом останнього тижня. Цивільне населення міста Куп'янськ, яке було визволено на початку вересня 2022 року, отримало наказ проводити евакуацію. Знову боку, цей наказ не означає, що Ворог має такі значні успіхи, що ворог наближається до охоплення або захоплення цього важливого вузлового населеного пункту в нашій системі оборони в оперативно-статичному групованні Хортиця. Але, з іншого боку, це підтверджує значну активність боїв, які відбуваються біля населених пунктів Сеньківка, Вільшана, Лиман-Перший і Гряниківка. В принципі, ворог продовжує намагатися вийти до Куп'янська або охопити це місто, таким чином перерізати комунікації важливі і змусити українську сторону відступати, але цього всього не відбувається, тобто успіхів немає. Але зрозуміло, що політичне керівництво враховує всі ризики і тому надало відповідний наказ. На Лиманському напрямку ситуація за останні тиждень не зазнала значних змін, це теж позиційні бої, це, в принципі, те ж саме протистояння за населені пункти, які знаходяться на просторі з одного боку між дорогою Р-66, яка з'єднує сватове і Кремін, а з іншого боку річку Жеребець, яка є притоком Сіверського дінця. тобто це ті ж, ті ж самі населені пункти, тобто ворог тут теж не має успіху. Зрозуміло, що основна увага на сьогодні, як і в попередні тижні, прикута до населеного, міста, населеного пункту Бахмут, який є епіцентром найбільш важких боїв, найбільших зіткнень. І, якби, продовжується дискусія, озвучуються різні думки щодо того, як Україна має будувати свої дії саме на цьому напрямку. З одного боку, ми маємо... Українську позицію, яка була чітко підтверджена на останньому засіданні ставки головнокомандувача, де і головнокомандува... Верховного головнокомандувача, де і головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, і керівник оперативно-статичного групування військ Хортиця Олександр Сирський, чітко у присутності всіх підтвердили, що вони виступають за продовження відповідно, боротьби за населений пункт, і як наслідок було віддано наказ щодо підготовки резервів, які будуть направлені для укріплення оборони цього населеного пункту. З іншого боку, міністр оборони США в рамках свого візиту по країнам Близького Сходу, відповідаючи на питання журналістів, заявив про те, що організований відхід України населеного пункту Бахмут не означатиме якогось корінного перелому війні на користь Російської Федерації, не означатиме те, що відкриється певне вікно можливості, яке, дозволить Росії швидко вийти на адмінмежі Донецької області. Так чи інакше, ці два підходи, вони відображають і різну оцінку ситуації. Тобто офіційний український підхід, наскільки можна зрозуміти, він грунтується на тому, що саме в рамках боїв за Бахмут і в самому місті безпосередньо можна буде виснажити необхідним чином найбільш кваліфікованих бійців приватної компанії «Вагнер», і як наслідок гарантувати те, що в найближчому майбутньому протягом декількох наступних місяців Росія не зможе проводити якісь, наскільки це можливо, масштабні наступальні дії. І частково з цією оцінкою погоджуються окремі західні аналітики. В принципі, Інститут дослідження війни, який займається теж аналізом і висвітленням ситуації, вважає, що... В принципі, російські війська пройдуть так звану кульмінаційну точку свого наступу десь в найближчому майбутньому, незалежно від того, чи візьмуть повністю під контроль Бахмут, чи Україні вдасться відстояти ті частини населеного пункту, які контролюються. Так чи інакше, ситуація залишається важкою через те, що ворог не рахується з жертвами. Ворог, в принципі, далі продовжує реалізовувати ту тактику, яка була опробована в боях за населений пункт Соледар протягом січня 2023 року. Тобто ворог виснажує українську оборону атаками менш досвідчених, менш кваліфікованих бійців, а далі вже в бій ідуть більш досвідчені в другому ешелоні і, як наслідок, відбувається таке повільне просідання, витискання українських сил. Так чи інакше, на сьогоднішній момент українські війська відійшли із східної частини Бахмута. Фактично, зараз основні наші війська сконцентровані вже в західній частині Бахмута, тобто за річкою Бахмутка ворог фактично взяв під контроль майже повністю східну частину. З іншого боку, бої в урбанізованій місцевості можуть зіграти не на користь сам російських військ, і тому э, російські війська, э, регулярні війська, приватна військова компанія Вагнер, вони намагаються не лише вести бойові дії в урбанізованій місцевості, особливо коли мова йде про центральну частину з багатоповерхівками, які ще більш ускладнюють штурмові дії, а намагаються обійти і далі із флангів, э, атакуючи із населеного пункту Ягідне. Якщо ми говоримо про. Північний захід від Бахмута, розширяючи цей плацдарм, цей виступ, який було створено в рамках атак на Оріхову Васильівку, Дубову Васильівку, Залізнянське. З іншого боку, продовжуються атаки на дорогу, яка йде через Іванівське, на часів Яр, відповідно, і на Константинівку. Але ворог... Не зміг перерізати цю комунікацію, не зважаючи на те, що так він її інтенсивно обстрілює і має ну, вогневий контроль повний, не можна сказати, але, звичайно, інтенсивно працює, наскільки це дозволяють засоби вогневого ураження і розвідка. Але при цьому українські війська постійно контратакують на цій ділянці для того, щоб збереглася ця дорога. Окрім того, є ще польова дорога, яка проходить через населений пункт Хромове. Росіяни обстрілювали також мости, які з'єднують Бахмут і Хромове, але українські війська, в принципі інженерні, відновлюють сполучення і гарантують те, що оборонці Бахмута отримують необхідні поповнення, боєприпаси, підтримку і далі продовжується відповідна боротьба. Якщо ми говоримо про населення пункта Авдіївка, Авдіївський напрямку, теж ситуація не зазнала значних змін. Ворог і далі продовжує е, намагатися обійти цей населений пункт діями північно-західніше і південно-західніше, бої йдуть біля населених пунктів Северне, Новокалинівське, Новобахмутівка. І ворог зазнає значних втрат, е, тому що от, е, відео е, біля Новобахмутівки, вони показують, що ворог втрачає серйозну кількість бронетехніки, танків, бойових броньованих машин. Також саме в рамках боїв на Авдіївському напрямку зазнав втрат 1439 полк, який комплектувався вихідцями із Сибіру, з Іркутська. І це призвело до певного скандалу, до певних розслідувань. Тобто це теж новобранці, нещодавно мобілізовані, які не демонструють відповідної якості ведення бойових дій. Так само на Вугледарському напрямку Ситуація за останній тиждень не змінилася, і дві бригади морської піхоти, 155 і 40, після значних втрат, які були ними понесені, які активно висвітлювалися в міжнародних ЗМІ, в тому числі в виданні New York Times, де втрати сягали до 130 танків бойових броньованих машин. Це феноменальні втрати за дуже короткий проміжок часу. Ворог не намагається відновити наступальні дії навпаки відчувається значна деморалізація і виникла така парадоксальна ситуація тобто генерал Мурадов який отримав звання Героя Росії за те що начебто були успішні дії під вугледаром він тепер перебуває під тиском Міністерства оборони навідувався безпосередньо воєнний злочинець Сергій Шойгу для того щоб переконати Мурадова піднімати війська, щоб він якось виправдав те, що йому надали відповідне звання. Але, як ми бачимо, противник відмовляється іти в бій, тобто рядові підрозділи, рядові з'єднання, після тих значних втрат, які були понесені. Ситуація в Запорізькій області, вона не зазнала змін, але треба відзначити, що ворог офіційно приніс центр Запорізької області під їхнім контролем окупаційної, Адміністрації е, офіційно проголосив, що Мелітополь є тепер центром так званої в лапках Запорізької області, е, яку е, росіяни анексували. відповідно, Це теж показово, це опосередковане визнання того, що мрії виходу до Дніпра в районі Запоріжжя так і далі будуть е, фактично мріями. Е, загалом же, якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, якщо ми так е, відволікаємося від... Е, якоїсь поточки, якихось деталей, тобто обговорення, хто який населений пункт контролює на тому чи іншому напрямку, виходить дійсно на початок березня 2023 року дуже парадоксальна ситуація. З одного боку, українські війська ефективно стримують противника на чотирьох напрямках, тобто Куп'янськ, Лиман, Авдіївка і Вугледар. З іншого боку, так, це правда, але наш фронт біля... Бахмута просідає. Так, просідає зовсім не так, як би хотілося нашому противнику. І навіть після втрати Соледара вже пройшло більше півтора місяці, але Бахмут тримається. Але все ж маємо відзначити, що ворог там має успіх. І виходить така парадоксальна ситуація. Взаємовиключні повідомлення з фронту, які фактично протирічать один одному. Насправді, в цих повідомленнях немає нічого дивного, тому що. Сили оборони України, вони зараз перебувають в такому перехідному періоді, якщо так можна назвати. Цей перехідний період, він характеризується тим, що з одного боку наша професійна армія, тобто військовослужбовці Збройних Сил, які зустріли війну 24 лютого 2022 року і той резерв, який був підготовлений в рамках бойових дій, спочатку в рамках операції, вірніше АТО, а потім операції об'єднаних сил, цей тренований резерв, який також швидко поповнив сили оборони, в перші місяці війни він зазнав значних втрат. Це є об'єктивно, особливо в умовах браку важкого озброєння, коли наші бійці змушені компенсувати брак важкого озброєння своїми навичками і своїм здоров'ям в кінці кінців. Тобто це значні втрати, вбиті, поранені, фізично-морально виснажені. З іншого боку, до, сил, до лав сил оборони було мобілізовано сотні тисяч абсолютно цивільних людей, без будь-яких навичок. І як наслідок е, різних факторів, сукупності факторів, тобто те, що не вистачає кваліфікованих кадрів підготовки інструкторів, е, десь через недбалість, і це теж треба визнавати, це є наші реалії, десь через те, що вимоги вести бойові дії вимагають швидко, направляти додаткові резерви, ці нещодавно мобілізовані, не отримують достатніх навичок. І з іншого боку, наш ворог теж, звичайно, вчиться, і ми це найкраще бачимо саме в районі Бахмута, саме на діях, наприклад, дій приватної військової компанії «Вагнер», яка модифікувала свою тактику, яка розуміє, що найкраще бити на стиках різних підрозділів, де оборона найслаб... найслабша, так, на жаль, Традиційно дуже часто відбувається, що командир кожного підрозділу, наприклад, батальйону, він найбільше турбується за свою оборону в центрі і менше думає про флани, де є стики, наприклад, з іншими батальйонами, які дуже часто можуть бути батальйонами інших з'єднань, інших бригад. Як наслідок, ворог є на стиках, ворог визначає, де перед ним, наприклад, не 93-та окрема механізована бригада, одна з найбільш або найбільш боєздатна. А де перед ним нещодавно мобілізовані і б'є туди, як наслідок, справді інколи, скажімо, рота професійних бійців може змусити батальйон без достатньої підготовки залишати свої позиції. Тобто наш ворог вчиться, ну і звичайно, це тактика людських хвиль, коли в першій хвилі йдуть недосвідчення, які виснажують оборону, а вже в другій хвилі йдуть, власне, бійці приватної військової компанії «Вагнер». Саме бійці, а не а не це м'ясо, яке там складалося із, із в'язнів російських тюрем. Тобто, як наслідок, ми маємо таку ситуацію навколо Бахмута. Але, з іншого боку, важливо те, що фланги нашого оперативно-статичного групування Хортиця, вони стоять, тобто Куп'янськ стоїть, Лиман стоїть, Вугледар стоїть. Як наслідок, ворогу важко реалізувати свій задум. І, з іншого боку, треба теж розуміти, що ситуація ворога є теж далекою від ідеальності, масштабно, стратегічно, незважаючи на певні локальні успіхи. Тобто ворог теж відчуває брак досвідчених кадрів. Теж ми бачимо на прикладі бойових дій на інших напрямках, що нещодавно мобілізовані не отримують достатні підготовки. Вони не можуть реалізувати повний потенціал того озброєння, яке їм дають, як наслідок значні втрати, як наслідок брак успіху. Ну і з іншого боку, та тактика, яка використовується в районі Бахмута ПВК Вагнер, вона, по-перше, не може бути масштабована. Це дуже важко зробити, тому що, якби, теж є певні ліміти щодо в'язнів, яких можна набирати, щодо того, наскільки можна так бездарно розпоряджатися мобілізаційним ресурсом, нещодавно мобілізованими. Ну і загалом, те, як ведуться бойові дії навколо Бахмута, коли йде важка боротьба за кожен населений пункт, це зовсім не той тип ведення війни, який дозволяє якби, швидко досягнути цілий війни. Тобто потрібні класичні глибокі наступальні операції з серйозним маневреним компонентом, але, а зовсім не те, що відбувається навколо Бахмуту. Тому, якщо ми піднімемося стратегічно, більш подивимося, то ситуація не виглядає такою загрозливою, не зважаючи на певні проблеми, які мають місце і проблеми, які були продемонстровані з точки зору підготовки і навченості молодшого командного складу, їхніх відповідно навичок. Тому фактично ми можемо говорити, що ворогу буде важко досягнути тих цілей, які він собі значив, не зважаючи на відповідні, відповідні певні його локальні локальні успіхи. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, інший важливий напрямок, то ми маємо декілька важливих моментів протягом останнього 54-го тижня Великої російсько-української війни. В першу чергу Україна отримала від Сполучених Штатів Америки черговий пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів, але це пакет допомоги, об'єм і номенклатура якого в першу чергу просто про продовження е, поточної боротьби, тобто це поповнення наших боєприпасів до ствольної реактивної артилерії, е, це отримання боєприпасів також до майбутніх БМП Бредлі, і це також показовим стало отримання мосту укладчиків, тобто інженерних спеціальних машин, які дозволятимуть використовувати бронетехніку, незважаючи на наявність певних там, струмків, невеликих річок, е, дозволяє тому швидко долати такі невеликі е, наземні і водні перешкоди. Тобто теж відбувається певна підготовка до, до контрнаступу. З іншого боку, е, триває дискусія щодо надання в Україні сучасних поліфункціональних винищувачів четвертого покоління. Е, з одного боку, ми отримали позитивну новину, що в штат Аризона направилося двоє наших льотчиків і будуть перевірятися їхні навички, рівень навичок, тобто визначатимуть приблизно час, скільки займе українському льотчику, е, який там має досвід ведення бойових дій, протягом останнього року перейти на винищувача в 16 і Мова йде не лише про двох льотчиків, обмежиться, але і ще е, до 10 осіб у групі мож, мають бути направлені до відповідного центру в штаті Аризона і пройти відповідну перевірку. Звичайно, це не означає, що Буде прийнято відповідно політичне рішення дуже швидко, але це крок вперед, тому що для нас зараз ключове завдання по пілотованні авіації по поліфункціональному винищувачі четвертого покоління отримати таку от принципову згоду наших партнерів щодо підготовки наших пілотів. Тому що якщо буде проведена підготовка пілотів, Якщо буде вирішено питання обслуговування, але це можна зробити, наприклад, з допомогою певних контракторів, як це, наприклад, робить Ірак, який отримав теж від США літаки F-16, то, в принципі, потім доволі швидко можна реалізувати, буде відповідний потенціал винищувачів після прийняття відповідного політичного рішення. З іншого боку, ми бачили таке повідомлення у ресурсі Politico про те, що американці розглядають питання можливого зброєння радянських винищувачів сучасними ракетами західними повітря-повітря, тобто в тому числі ракетою середньої дальності з активною радіолокаційною головою АМ-120. Ну, це трошки дивне таке повідомлення в тому плані, що е ніякий радянський літак е типу Міг-29 чи Су-27, особливо в тих модифікаціях, які в нас є, це перші модифікації, найбільш ранні варіанти, вони не розкриють повною мірою потенціал цих ракет, особливо ракет середньої дальності ЕІМ-120 з активною радіолокаційною головою. З іншого боку, це фактично таке от опосередковане везення нашими партнерами, що дійсно питання отримання Україною сучасної авіації, воно стоїть. І як наслідок ми отримуємо додаткові аргументи в цій складній якби, боротьбі за отримання ще такого, такої спроможності, тобто такої платформи, яка може використовувати увесь спектр озброєння для дій у всіх трьох фізичних принципах. З іншого боку, цього тижня ми отримали підтвердження, що дійсно на озброєння України надійшли боєприпаси Joint Direct Attack Munition Extended Range, тобто коректована авіаційна бомба розширеного радіусу дії з дальністю до 72 км, це підтвердив фактично керівник повітряних сил США в Європі і Африці в рамках свого одного з низки виступів. І саме Наголос був здійснений на тому, що фактично цей боєприпас, він співмірний по дальності з боєприпасом GMLRS. Але, звичайно, відкритим залишається питання, наскільки українська авіація, навіть після інтеграції відповідних боєприпасів, в умовах того, що не подавлена російська система ППО повною мірою, наскільки можуть реалізувати потенціал відповідного боєприпасу на максимальну дальність, незважаючи на номінально великі відповідно характеристики. Хоча ми звичайно пам'ятаємо, що тактичні моменти можуть, правильні тактики застосування можуть компенсувати ті чи інші технічні слабкості, технічні обмеження, чи такі об'єктивні обмеження, з якими стикаються наші, наші відповідно пілоти. Також попередній тиждень означався дуже цікавою новиною, яка була опублікована в німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung про те, що на базі командування сухопутних військ США Європа-Африка почалося певне моделювання можливих наступальних операцій залученням американських українських офіцерів. Тобто це такий самий Wargaming, який передував українським наступальним діям на Харківщині і Херсонщині західній минулого року. І це дійсно теж дуже важливий елемент нашої підготовки до майбутнього наступу поряд із отриманням матеріально-технічної допомоги, тому що незважаючи на там, певну критику до результатів Wargaming, коли мова йшла про моделювання початкового російського наступу в кінці лютого 2022 року, Wargaming — це є робочий нормальний інструмент, який дозволяє проаналізувати три, три ключових моменти. Тобто Якби яка кількість сил необхідна пропорційно завданням відповідного району ведення операції, і пропорційно наявним там російським силам, і відповідно визначити чи достатньо відповідного комплекту сил для реалізації відповідних завдань, і це дійсно важливий момент інструмент. Поряд із тим, що е, наші бійці проводять е, підготовку на різних полігонах е, Європи в рамках різних тренувальних програм, опановують обіцяні в січні 2023 року танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, таким чином готуючись до нашого майбутнього е, наступу. І е, цей наступ, е, він, е, по-перше, має значні шанси на успіх, через те, що ведеться серйозна підготовка і обіцяні системи озброєння західні, і проводиться така більш теоретична штабна підготовка. Але, і як правильно відзначив головний американський арміець генерал Марк Мілі, звичайно, в рамках однієї наступальної операції буде дуже важко звільнити всі території українські тимчасово окуповані, тобто ці 17-18% суверенних територій України. Але успішний наступ може мати... Важливе стратегіч значення, оскільки він зруйнує міф про те, що от зараз війна вступила в певну позиційну фазу, де жодна з сторін не може радикально змінити хід бойових дій на свою користь. Окрім того, минулий тиждень іще відзначився цікавими подіями в сфері, якби використання безпілотників, дальнього вогневого ураження, тому що з одного боку ми. Побачили, що справді на аеродромі Мачулищі певні групи в Білорусі застосували безпілотники. Бачили приземлення цього безпілотника на літак дальнього раді... радіолокаційного виявлення і спостереження, і управління А-50, яке використовується Російською Федерацією для розвідки, для застосування своєї пілотованої авіації. Потім бачили, як цей літак покинув відповідну базу. І з іншого боку, на жаль, репресивний апарат Білорусі відзвітував про те, що було арештовано до 20 людей, які начебто були залучені до цих дій. Розуміло, що залишається відкритим питання, чи це справді є ці люди, чи просто репресивний апарат відзвітувався, тому що треба звітуватися. Але це ще одне обосередковане гарне підтвердження, що відповідні дії мали місце, відповідні дії дуже не подобаються самопроголошеному президенту. Республіки Білорусь, який узурпував відповідну владу. З іншого боку, ми побачили те, що в Криму біля одного з аеродромів на тимчасово окупованій території півострову дуже, дуже велику вирву, яка характеризує те, що якби, мало місця застосування, певно, дуже потужного боєприпасу, можливо, вагою 500 кілограмів щонайменше, можливо, більше. На жаль, цей боєприпас не був... Доставлений до аеродрому саме, на відміну від ситуації з Новофедерівкою в серпні 2022 року. Але так чи інакше, це теж такий елемент потужного тиску на нашого противника, щоб він розумів всі ризики дуже близького базування пілотованої авіації до території, які знаходяться під українським контролем. І окрім, і окрім того, супутникові знімки бази в Єйську показали, що... Звідти зникли щонайменше 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34 після того, як теж поза минулого тижня відповідний аеродром, який знаходиться в Краснодарському краї, став об'єктом теж чергової бавовни. Тому так чи інакше ми бачимо, що Україна дійсно показує, що бойові дії в 21 столітті в центрі Європи ніколи не обмежуються стороною, яка розв'язала війну. І територія держава-агресора, вона також є абсолютно незахищеною. Вона є великою, значною і повністю прикритий комплексами ППО, і буде дуже-дуже складно. Навпаки, ми бачимо повідомлення про те, що нарощується радіолокаційне поле навколо Москви, як наслідок зменшується радіолокаційне поле в інших районах, в тому числі в районі ведення бойових дій, при районах, що відповідні дії, стратегія, вона, вона працює. Вона не лише медійно працює на Україну, але вона і створює реальний на нашого противника, фактично. Україна переможе через те, що наш противник робить більше помилок і набагато важчі помилки. Тобто так, на жаль, з нашого боку мають місце ті чи інші прорахунки, це є об'єктивно. Це теж людський фактор, це справді так. Але українські помилки, прорахунки, вони менш фатальні, вони менш масштабні. В той час, як ми бачимо, наскільки росіянам важко дається нещодавно мобілізовані, їхнє стосування, реалізація відповідного потенціалу, відсутність успіхів. І незважаючи на всю ту складну ситуацію, яка має місце зараз навколо Бахмута, всі ті дискусії, які є, а ми дійсно не можемо, дати відповідь на питання зараз, хто кого більше виснажить стратегічно, але в той час, коли одні українські військові наносять відповідний рівень ураження на лінії фронту, інші військові, їхні побратими, посестри, вони ведуть відповідну підготовку, вони освоюють відповідне озброєння, ведуться відповідні штабна робота і як наслідок створюються всі передумови для успішного українського контрнаступу чи наступу, який посилить наші позиції. Тому, Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, як заповідав Тарас Шевченко, день народження якого ми відзначаємо сьогодні.